Тут знайшла прихисток та нових друзів. Переселенка з Мар'їнки Тамара Коваленко вже рік мешкає в спеціалізованій школі-інтернаті «Січовий колегіум». До Запоріжжя з рідного міста евакуювалася разом із чоловіком. «Поки нас тут приютили, тут нам дуже добре, тут нас кормлять два рази в день. Сказали, поки нам не дадуть щось, якесь жилье, ми будемо проживати поки тут». Тамара Коваленко згадує, через війну у рідній Мар'їнці вісім років через обстріли не було ані газу, ані води. «У нас ну, як граніця була. От. Ми жували все, в Донецьк з Мар'їнкою, стріляли, і наш дім зажигаті не горіла, і у дворі горіло, і вікна побиті, і в залу прилітало. Ну, ми жили. Важко було, світу не було, газу не було, води не було. Ми все воду ми купляли. 24 лютого 2022 року Тамара Коваленко запам'ятає назавжди. О 6 ранку ворог почав гати по будинках мирних жителів. Снаряд потрапив і в їхній двір. У нас повилітали у хаті всі 9 вікон. вилетіло всім. Навіть не рам було одні ці прольоти. І на кухні, де я спала, вилетіло вікно, все в пиляці, все в диму. Я навіть не зрозуміла, що воно відбувалося. Вискочили ми під бомбіжками, тікали під обстрілами в школу, в бомбоубіжище. У школі родина прожила місяць, аж поки заклад не почали обстрілювати росіяни. Всю ночь нас обстрілювали, ми по всій школі бігали. Дякую Богу, нас зохранив, Нас було 50, 47 чоловік, були діти. І була паралізована жінка, Дай ми то бігали совсіма. А потім утром ми почали дзвонити волонтерам. Вони приїхали, нас вивезли. Осталися в чому були. Приїхали. Я приїхала без курточки, без шапки, без нічого в тапочках. Тамара Коваленко каже, чекає, коли настане перемога, але повертатися їй нікуди. Адже на третій день повномасштабної війни їхній будинок внаслідок обстрілу вигорів Щент". «У нас Мар'янка вся згоріла. У нас зараз на даний момент немає ні одної людини. До старості літо залишиться бомжами. Немає нічого. У нас машина була, жили дайте, і не багато, і не бідно. Ну, для себе було все. Думали, що на старості ну, хоч поживемо». Дар'я Пасічуник Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.